السلام الى متابعينا في كل مكان اهلا بكم في قناتنا، يسعدنا ان نعلن للمتابعين والمشتركين تفعيل ميزه الانتساب في قناتنا اللي من خلالها تتوفر ميزات خاصه ومميزه للمتابعين، طبعا هي مميز فضي ومميز ذهبي وفي اي بي نمرة ثلاثة، ولا مزيد من التفاصيل يشرفنا انضمامكم وانتسابكم للقناة، وشكرا مقدما لانضمامكم للقناة.